السلام عليكم بنات كي اللبس عليكم صحيتكم مزيان بدور الفيديو ديالنا بالصلاه والسلام على اشرف المرسلين اليوم ان شاء الله لكم واحد الكيكه بالحامض كجي غزوين واحد نسبة فيها يا سلام هنا عندنا المقادير عندنا كاس ديال الزيت وكاس ديال السنيده وكاس ديال الحامض واللي ما كيبغيش الحامض يعوض العاسه ديال الحامض يدير نص حامض ونص سمره وهنا عندنا الجبيضات وقشور حامضه وقبيصه ديال الملح جوج خمارات من فئه 8 جرام والدقيق طريت حن المغرب هنا كاع بالبركاس صغير اتاي اللي بغا كبر يذوب المقادير هنا كيكه في المول صغير درنا كاس صغير اللي بغا يذوب المقادير ديال الكاس ديال العنبه غادي هي هذيك مزيانه في المول كبير وهنا ان شاء الله راه البيضات مع مع سانيده وغنضربهم مزيان حتى يتسالوا وينذوب لينا ديك سانيده طربو مزيان مزيان كما قلت لكم واحد كتعجبني ديك النسمه ديال الحامض اللي ما يعجبوش الحامض يعوض نص كاس ديال الحامض بنص كاس ديال الماء يدير نص حامض ونص ما راه كتجي غزاله غير ديك ديال الحامض راه كافيين باش كيعطوا ديك النسمه زوينه وهنا كنضيفوا باقي المقادير كزيدوهم على بعضياتهم نضربو مزيان مل ما ضربنا راه كتطلع كيكه زوينه اللي عنده الطراب ديال الضو يديروه شويه كتبغي الخدمه شويه كتبغي كتب. التاف انا غنعبر لكم الدقيق تا هو بالكاس باش نعطيكم المقادير مضبوطه انا حمرته بالمعلقه الدقيقه مطحون او عبرته المعلقه انا هذا الكاس الاول غنقى نزيد بشويه بشويه حتى تنحصل على قوام اللي بغيت ننزل الكاس الثاني نراهز لي ثلاثه الكيسان اونص هي كتزمن ثلاثه كيسان ونص حتى الاربعة وقدر كاع 4 ونص على حسب الدقيق انا هذا الدقيق اللي عندي ما كيشربش شاشات ليا الدقيق قليل نتوما راه كل واحد والدقيق ديالو راه كتبقاو تلقاو لقاو اللي بغيتو هنا تلاتة الكيسان دابا اللي درت باقي غنزيد واحد النصف كنضرب ثاني مزيان ودابا باقي خاصة شويه قرر غادي نزيد نص كاس كما قلت لكم معمره المعلقه او ومات... ماشي مت... ديروا الكاس التك ولا شي حاجه غير المعلقه خلوها مهوي هي صافي راه هذا هو القياس اللي بغيت بقوا غير الخميرات غادي نضيفها ما تنساوناش البنات ابوني ولايك وبارتاج وشجعونا بشي كومونتير زوين مافيها والو إلا تفرجتي تفرجتي مافيها والو إلا تينا ابوني ولا كيتي، راه ماخاصني حتى شي حاجة، هالنهار غادي نغلبلو <hesitation> دوك الخمارات ديالنا جوج، ضروري نغلبلوهم حيت يكونو فيهم كواري ولا شي حاجة، كنتمنى نكونو فدناكم بشي حاجة، وخا داكشي لكنديرو بسيط ولكن الحاجة الزوينة كتكون في البساطة، كلشي كيقلب على البساطة. إيوا أنا يعني صافي راه نديرو في المول لي دهنتو بيه، بالزيت ورشيتو الدقيق، كاين لي كيدهن المول ديالو بالزبدة، كل واحد شنو توفر ليه، أنا أنا دهنتو غير بالزيت والدقيق، صافي غنكب فيه هادشي وغندخلو، الفرن ديالي بطبيعة الحال راه خليتو كيسخن، عندي الفرن ديال الغاز، راه كيسخن ملي غندخل الكيكة غنقص ليه لآخر حد، صافي هنا نكبو داكشي داكشي لي بقالينا في البانيو. ونحركوا المو شويه باش باش تدينا الخليط بلاصته صافي ندخلوه للفران كما قلت لكم سخون ونقصو عليها ونخليها طبعا على خاطرها هي مهيله باش ما تحرقش راك الجزائر تبارك الله وها الكيكه ديالنا بعد ما خرجتها من الفران ها هي راه كتجي اسفنجيه وواحد المذاق يا سلام هاد ديك النسمه ديال الحامض فن فن يا البنات غير تجربوها وراها غتنفعكم ان شاء الله غتعجبكم وغتولي معتمدة عندكم وكيما قلت لكم اللي ما كيعجبوش الحامض يعوض بالماء نص حامض ونص ماء وما تنساوناش البنات كيما قلت لكم تظلو خلاصكم فيديو قديم وصفه قديمه ان شاء الله السلام عليكم